بطيء فهمي بطيء اعذريني لاني بستوعب بطيء صمتك حيرني طول اليوم مافهمتك لاني بس ضليت انت اتملك نشعر انك قاعده تنسحبين بس ما انتي عارفه كيف تنهيني بعد كل يوم وكل اسبوع وكل فاتت عن ذي العلاقه لاجل تعرفين كب ابنيها ونعمرها لسنين هبات الريح اكسى السفينه كيف اسير لاني مجبر على ما سلكتها الطير هي كانت فرصه انتظرتيها لتنهي تطوين صفحتنا وتقدر تنسحبي ماني عارف وش اللي خطيت انا فيه ترمي علي اللوم كاني في كنفك اشبه بملاك معصوم فبيدي كنت اكون وأكُونُ، بس ذا حد وذا شي منه مفروخ لانك تنسحبي ترمي علي كل اللوم بس ذا حد وذا شي منه مفروخ